Αυτό το βοηθητικό βίντεο περιγράφει τον τρόπο που δημιουργήθηκε η εργασία, υλοποίηση εργασίας με τη μορφή διδακτικού σεναρίου στο Class, να επεξηγήσει τη λειτουργία της νουμπρίκας και να επιδειχθεί η μέθοδος βαθμολόγησης της εργασίας με τη χρήση πλασματικών χρηστών. Την εργασία αυτή θα πρέπει να υποβάλουν οι επιμορφούμενοι κατά τη διάρκεια της ΔΕΛΤΑ 3 φάσης του προγράμματος, και οι επιμορφωτές θα πρέπει να την αξιολογήσουν και να δώσουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους. Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε, πριν από αυτό το βίντεο, το αντίστοιχο βίντεο για τις εργασίες στο κανάλι του YouTube του Open e Class Μπορείτε να δείτε τον σύνδεσμο κάτω από το βίντεο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα Lab βαθήματα της πλατφόρμας και ησearchώμαστε στις εργασίες βλέπετε ότι η εργασία είναι ήδη δημιουργημένη και αν κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο βλέπετε τον τίτλο την περιγραφή που καταγράφουμε τις οδηγίες προς τους επιμορφωμένους για τη δημιουργία του δικού τους εκπαιδευτικού σεναρίου την προτροπή να αναστοχαστούν επί της ρουμπρίκας για τον τρόπο που θα σχεδιάσουν το σενάριο τη μέγιστη βαθμολογία της εργασίας που είναι 3 αποφεύγοντας τις κλασικές κλίμακες βαθμολόγησης σκοπίμος, τον σύνδεσμο για τη ρουμπρίκα που θα δούμε αναλυτικά σε λίγο, την ημερομηνία έναρξης της εργασίας δεν είναι πραγματική, έχει επιλεγεί τυχαίως για τις ανάγκες του βίντεο, τη μη καθορισμένη ακόμα προθεσμία υποβολής θα την προσδιορίσουμε σε λίγο και τον καθορισμό της εργασίας ως ατομικής. Αν συνδεθούμε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό ενός πλασματικού μαθητή Γιώργου Μαθητάκη με το username Learner1 και εισέλθουμε στην εργασία, θα δούμε ότι βλέπει ακριβώς την ίδια πληροφορία. Ας επιστρέψουμε στην επισκόπηση του δασκάλου και ας δούμε τη ρουμπρίκα που εισηγήθηκαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Περιλαμβάνει τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης που συμμετέχουν στη συνολική βαθμολογία ισότιμα, με ποσοστό 25% το καθένα. Κάθε ένα από τα κριτήρια διαβαθμίζεται με τις κλίμακες μη επαρκώς, ικανοποιητικά, και πλήρως, που παίρνουν τιμή βαθμό 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Από τη μέγιστη τιμή στη ρουμπρίκα καθορίζεται ο μέγιστος βαθμός της εργασίας. Ας ρίξουμε πάλι μια ματιά στην οπτική του μαθητή Learner 1 θα δούμε ότι έχει πρόσβαση στην ίδια ακριβώς πληροφορία. Μπορούμε να πούμε ότι η ρουμπρίκα είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και για τους επιμορφωτές και για τους επιμορφωμένους, μιας και παρέχει ένα υπόβαθρο έμεση επικοινωνίας στο θέμα της αξιολόγησης. Είναι κάτι που και οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά, πριν προβούν στις ενέργειες που είναι αναγκαίες για το έργο τους. Επιστρέφουμε στην επισκόπηση του δασκάλου και κάνουμε κλικ στο επεξεργασία. Βλέπουμε πως έχει στοιχειοθετηθεί η περιγραφή στον κειμενογράφο του opening class, Σημειωτέων ότι υπάρχουν πέντε βίντεο για την κρίση του κειμενογράφου στο κανάλι του YouTube. Ότι ο τύπος βαθμολογίας είναι ρουμπρίκα και όχι βαθμολογική κλίμακα. Αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη ρουμπρίκα θα δούμε ότι δεν είναι δυνατόν μιας και υπάρχει μόνο μια ρουμπρίκα σε αυτό το μάθημα. Αν υπάρχουν βέβαια πολλέ, ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει κάθε φορά την κατάλληλη. Θα ορίσουμε ως προθεσμία υποβολής την τελευταία μέρα του Απριλίου. Είναι μόνο για τις ανάγκες του βίντεο, δεν είναι κάποια πραγματική ημερομηνία του προγράμματος επιμόρφωση. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις υποβολές στο email σας, ενεργοποιήστε την επιλογή. Είναι μια συνήθις πρακτική. Αφήνουμε τα υπόλοιπα στοιχεία όσοι έχουν και αποθηκεύουμε τις αλλαγές. Αν δούμε εκ νέου τι βλέπει ο πλασματικός μαθητής μας μετά τη ανανέωση της σελίδας του, θα παρατηρήσουμε ότι ενημερώνεται και αυτός για τον καθορισμό της προθεσμίας υποβολής. Επιστρέφουμε στη σελίδα του δασκάλου στις εργασίες και εισερχόμαστε στις ρουμπρίκες. Βλέπετε το όνομα και την περιγραφή της ρουμπρίκας. Αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο γρανάζει και μετά διόρθωση μπορούμε να δούμε τη δομή της, το όνομα, την περιγραφή της Τα τέσσερα κριτήρια που είναι βαθμολογικά ισοδύναμα, παρατηρήστε ότι κάθε κριτήριο απαρτίζεται από τρεις κλίμακες που έχουν ίδιες τιμές και στα τέσσερα κριτήρια, αλλά έχουν διαφορετικά λεκτικά προσαρμοσμένα προφανώς σε κάθε κριτήριο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή των ρυθμίσεων για να είναι η ρουμπρίκα ορατή σε επιμορφούμενους και επιμορφωτέ. Χάρη του βίντεο υποθέτουμε ότι ο Γιώργος Μαθητάκης έχει ολοκληρώσει το σενάριό του και είναι έτοιμος να υποβάλει την εργασία. Πατώντας το κουμπί Browse αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή του, επιλέγει το αρχείο και το ανεβάζει. Μπορεί να προσθέσει ή όχι το δικό του σχόλιο προς τον επιμορφωτή και πατά υποβολή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Στα στοιχεία υποβολής της εργασίας πληροφορείται για το τι έχει υποβάλει και κρατά κατά νου ότι αν το επιθυμεί μπορεί να επικαιροποιήσει την υποβολή του μέχρι την προθεσμία υποβολής. Επιστρέφουμε στη σελίδα του δασκάλου και βλέπουμε ότι έχουν υποβληθεί δύο εργασίες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα βαθμολογηθεί. Ο δάσκαλος αποφασίζει να βαθμολογήσει την εργασία της Μαρίας Μαθητοπούλου, πριν την προθεσμία υποβολής, α δούμε τη διαδικασία αλλά και τις επιπτώσει. Υποθέτουμε ότι έχει ήδη κατεβάσει το αρχείο κειμένου, το έχει αξιολογήσει και πατά το κουμπί «Βαθμός». Επιλέγεις σε κάθε ένα από τα κριτήρια την κλίμακα που κρίνει κατάλληλη για την υποβολή της Μαρίας. Καταγράφει τα σχόλιά του, δηλαδή την ανατροφοδότηση που θα δώσει στο επιμορφούμενο. Εδώ ο πλασματικός δάσκαλος κάνει προτάσεις βελτίωσης ή σχολιάζει ανακριτήριο, χωρίς η προσέγγιση αυτή να αποτελεί πραγματική πρόταση παροχής ανατροφοδότησης. Πιθανότατα κάποιο άλλο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ανεβάσει ένα αρχείο με την ανατροφοδότησή του, Ή ακόμα και το ίδιο το αρχείο του μαθητή του σχολιασμένο κατάλληλα. Προτείνεται να κρατήσετε ενεργή την επιλογή «Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» για να ενημερωθούν οι επιμορφούμενοι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Αν πατήσουμε «Καταχώρηση αλλαγών» ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και βλέπουμε το αποτέλεσμά της. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον βαθμό και την ανατροφοδότησή του, αλλά η Μαρία που ενημερώνεται για τον βαθμό της και αν πατήσει πάνω του βλέπει με έντονα γράμματα και τους επιμέρους βαθμούς ανακριτήριο, Ακόμα και αν δεν είναι ευχαριστημένη με την ανατροφοδότηση που πήρε, δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει βελτιώσεις της εργασίας της. Άπαξ και βαθμολογηθεί μια εργασία θεωρείται από το σύστημα ως περαιωμένη. Αντίθετα, ο Γιώργος έχει ακόμα τη δυνατότητα να επανυποβάλει βελτιωμένη εκδοχή της εργασίας του. Αυτό πιθανώς να είναι άδικο για τη Μαρία. Γενικώ είναι μια καλή πρακτική να μην βαθμολογούμε εργασίες πριν λήξει προθεσμία υποβολής, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δουλεύουν στις εργασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σας προτρέπουμε να εφαρμόσετε κι εσείς αυτή την πρακτική. Ελπίζουμε το βίντεο αυτό να σας βοηθήσει στο έργο σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.